Derivoidaanpa yhdistettyjä funktioita oikein urakalla. Tarvit tietysti esille maalin sivulta 41. Jotta yhdistettyjä funktioita voi derivoida, siihen tarvitaan, tarvitaan toi yhdistetyn funktion derivoimiskaava. Ja sehän löytyy siis maalista täältä. Se on tämä kaavan derivoimissääntö numero 6. Ja se voi olla ehkä vähän vaikea löytää sieltä noi kaikki vähän samannäköisiä, mutta mitä siellä siis lukee? Siellä lukee, että siellä on funktio g, jonka sisällä, siinä missä normaalisti on x, niin onkin joku toinen funktio. Ja kun sitä derivoidaan, niin tämä g-funktio derivoidaan ja sen x-paikalla annetaan olla sen toisen funktion koskemattomana, eli toi fx tuolla. Ja sitten sen jälkeen pitäisi laittaa perään vielä se sisäfunktion, eli sen x-paikalla olevan funktion derivaatta. Ja jos sä tätä kattelet, niin tämä todennäköisesti oli sulle se vähän vaikeampi juttu, joten kertaillaanpa tässä nyt sitten ja harjoitellaan moneen kertaan. Ensimmäinen kysymys olisi tämmöinen, että derivoi e-potenssiin 4x. Ja meillähän löytyy siis derivointikaava sille, että e-x että e pitäisi derivoida. Eli muistetaan toivottavasti, että e-xn derivaatta, on e x mutta me huomataan, että tuolla kaavassa on pelkkä x ja meillä tässä tehtävässä onkin 4x siinä x-paikalla. Eli siis se tarkoittaa sitä, että sisäfunktio on se, joka täällä kaavassa on nyt siellä sen x-paikalla. Eli sisäfunktiona on 4x ja ulkofunktiona on se juttu, johon sä käytät sitä kaavaa. eli e x on se, minkä kaavansa haet sieltä maulista, siinä vaiheessa, kun sä tätä derivoida. Eli siis meidän täytyisi ensimmäiseksi äh, niin tietää, että mikä on ulkofunktio ja mikä sisäfunktio, jotta me voidaan tämä homma tehdä. Niitä ei tarvitse laittaa minkä ylös, sä saat laittaa niin jos sä haluut. Ja nyt siis pitäisi derivoida tämä ulkofunktio, eli toi e x -anteen. No, e exn ei tapahdu tuon taivaallista, kun sitä derivoi, eli se säilyy ennallaan. Mutta nyt siellä xn paikalla säilyy muuttumattomana se sisäfunktio, eli toi gx tuossa, sille ei siis tehdä mitään. Sitten pitäisi laittaa vielä kertomerkki ja sitten sisäfunktion derivaatta. Eli nyt pitää derivoida toi 4x. 4xn derivaatta on 4, jolloin siitä saadaan tämän näköinen. Sitten sievennetään loppuun, eli saadaan 4 e 4 x-änteen. tuli siis tästä. Eli tämä on kohtuullisen hankala juttu, etenkin tässä kohtaa, kun e x derivaatta oli pelkästään e x Mutta katsotaanpa tästä seuraava. Miten sitä toimii sitten, kun meillä on tämmöinen ln x plus 2? Siitäpä sitten miettimään, että miten se Ln derivoitiinkaan. Eli kun sä haluat derivoida ln x, niin siitä tulee yksi jaettuna x. Ja kaavassa tuolla on vielä noin itse arvot niin, että siellä ei pysty olemaan siis mitään negatiivista. No, tämä ei haittaa, että meillä on tässä. Meidän kysymyksessä tässä on x plus 2, ja sitten sanotaan, että no toi x on suurempi kuin miinus 2, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että x plus 2 on aina positiivista tässä tilanteessa. Joten meidän tarvitsee miettiä nyt sitä, että voi voi kauheata, että jos me otetaankin vahingossa logaritmi negatiivisesta luvusta. Eli siis, kaava sanoo, että ln xstä tulee yksi jaettuna x, mutta xn paikalla onkin nyt toi x plus kaksi, eli siis se tarkoittaa sitä, että sisäfunktiona, eli xn paikalla olevana juttuna on x plus 2. Täydennetään se tuonne sisäfunktiokohtaan. Ja sitten meillä on myös ulkofunktio. Ulkofunktio on se, mitä kaavaa me hyödynnetään, eli ulkofunktio on se ln x. Ja nyt sitten kun lähdetään tätä derivoimaan tätä tehtävää, niin meidän täytyy siis, jälleen kerran kaavasta katsotaan, ensin derivoidaan toi ulkofunktio, eli ln x pitää derivoida. No siitä tulee yksi jaettuna x, mutta xn paikalla onkin se sisäfunktio. Sisäfunktiona oli tänään se x plus 2. Sitten kaava jatkuu kerrottuna sisäfunktion derivaatalla, eli x plus 2 pitää derivoida sen sen tota noin, derivaatta on pelkästään ykkönen, eli tässä tapauksessa, jos sisäfunktion derivaatan olisit unohtanut, niin maailma ei olisi kaatunut, olisi tullut sattumalta oikea tulos. Mutta auta armias, ei se YTL koskaan valkkaa semmoisia derivointitehtäviä sulle, missä, missä sisäfunktion derivaatta olisi ykkönen. Se valkkaa just niin pirulliset tehtävät, että... Kyllä, sä sen sitten aina huomaa, että kuka, kuka muisti sisäfunktioderivaateja ja kuka ei. Saatiin tuommoinen tulos tuosta ja mennäänpä sitten tänne vielä seuraavaan talon siniä, jossa onkin x sijasta e potenssi x huh, huh. Näyttäpä hankalalta. Ja tässä siis meidän pitäisi muistella sinin derivointikaavaa. Jos derivoidaan sini xää, niin siitä tulee kosini. X. eli siis kaavassa sini x, niin xn paikalle joku on lykännyt tuommoseen typerän kuin e x, niin se on silloin se meidän sisäfunktio. Ulkofunktiona meillä on sini x, mutta mitä hemmettiä takakkonen tuolla tekee? No, jotkut valveutuneimmat jo vissiin arvasikin, että No sehän on se kerroin siinä eessä, että ei meidän tarvitse välittää siitä. Eli tämä tehtävä hoituu myös niin, että siirretään kakkonen tuonne derivointimerkki eteen ja murehditaan pelkästään tästä loppuosasta. Eli kakkonen saa olla ja pysyä ja nyt mietitään tämä derivointiasia. Eli ensin derivoimme tuon sin x ja sin x on siis kosini x. Ja nyt kun me laitetaan tänne kosini x, niin me xn sijasta laitetaankin se sisäfunktio. Eli sitä se tarkoittaa, että xn paikalla on se sisäfunktio. Huomaathan nyt tässä kaavassakin tämän merkintäsysteemin. Että normaalisti sä että f derivaatta pisteessä x, mutta xn paikalla onkin nyt toi toinen funktio. Eli nimenomaan tähän kaikki x tuosta... Ulkofunktiosta korvataan sitten sillä sisäfunktiolla. Sitä se niin kuin tarkoittaa. No jatketaanpa tätä tässä. Sitten oli vielä, että kertaa ja sisäfunktion derivaatta. Eli e x-anteen pitää, pitää vielä derivoida ja siitähän tulee e x-anteen. Sitten saadaan vielä sieventää tämä homma. Eli me ei voida nyt sanoa, että e x toiseen, koska Tämä toinen e x tämä systeemi, on tuolla kosinin sisällä ja tämä jälkimmäinen e x on siis se kosinin ulkopuolella. Eli silloin me sanottaisiin, että 2 e x kosini e-x-anteen. Huhhuh, näyttipä monimutkaiselta. No, sitten seuraavaa hyvin, hyvin, hyvin tavanomainen tilanne. Derivoi kosini toiseen x. Mitäs derivointikaavaa tässä nyt käytetään? Mitähän täällä oikein haetaan? No, sä toivottavasti muistat, että on sovittu tämmöinen merkintä, että kosini toiseen x on sama asia kuin kosini x suluissa toiseen. Ja nyt se derivointikaava, mitä tässä pitäisi älytä käyttää, olisi se, että derivoidaan xn Ja saadaan, että n kertaa x potenssiin n 1, eli täällä on tämmöinen eksponenttijuttu. No se, mikä täällä xn paikalla eksponenttijutussa on, niin sehän on toi kosini x. Eli sisäfunktiona meillä on kosini x ja ulkofunktiona, mikä ihme meidän ulkofunktio on? Ulkofunktio ei ole pelkästään potenssiin 2, vaan ulkofunktiossa on myös se x, eli x potenssiin 2 on ulkofunktio. Ja nyt kun se on tällä tavalla tullut vastaan, niin nyt sä pystyt sen myös itsekin sitten huomaamaan helpommin jatkossa. Eli kaikkea ei aina pysty, äh, pidä pystyä niin päättelemään ja keksimään, hokaamaan ekalla kerralla. Mutta sitten kun se on tullut vastaan, niin sen jälkeen sun pitäisi sitten pystyä taas hokaamaan vähän paremmin. Vastaavan tapasissa tilanteissa tämä juttu. No nyt kun tätä lähdetään derivoimaan, niin meidän pitäisi siis derivoida tämä ulkofunktio, eli x toiseen x toisen derivaattaa on 2x, eli nyt tänne tulee siis 2x, ai, mutta xn paikalle tulee taas se sisäfunktio. Ja sisäfunktio muuttumattomana ilman, että se derivoidaan, on kosini x. Ja nyt meidän pitäisi lisätä tänne perään vielä kertaa sisäfunktion derivaatta. Muistatko, mikä on kosini xn derivaatta? No se on miinussini, eli tänne tulisi miinus miinussini x. Laitetaan sulkuihin vielä, koska siellä oli tuo kertomerkki. Ja sittenpä tästä vielä laitettaisiin tämä tota, sieventäin Tuli taas trigonometriaa, koska jostain syystä se tuntuu olevan muun suosikki tällä hetkellä. Miinus ja kakkonen. Ja sitten kosini x ja sini x tänne peräkkäin. Tässä olisi aika hienosti sievennetty. Ja... Sitten tästä sievennyksestä voi olla kahta mieltä, joko toi on hyvä, tai sitten sä voit kirjoittaa sinne, että miinus sini Kumpikin on ihan vastaava kotitehtäväksi. Jätän sulle selvittää maalin avulla, että miten tähän jälkimmäiseen päästiin. No enää olisi tässä kaksi jäljellä, eli pitäisi derivoida tämmöinen hillittömän näköinen lauseke, missä on alhaalla tämmöinen sulkulauseke, jolla on oma potenssiinsa. Näitä tulee tosi usein vastaan. Ja... Ensimmäinen vaihe on se, että yritetään selvittää, että miltä tämä nyt oikeastaan näyttää. Täällä on siis kertoimena neljä, ja sitten siellä lukee, että yksi jaettuna tämmöisellä ihme lausekkeella kolme plus puoli x, potenssiin 5. Ja miten taas se miinuseksponentti toimikaan, muistatko vielä? Tämä olisi sama asia kuin neljä kertaa. 3 plus puoli x potenssiin miinus 5. Eli toi yksi jaettuna on sama asia kuin potenssiin miinus. Ja tämän näköinen tehtävä meillä olisi nyt sitten derivoitavana. Ja nyt pitäisi sitten ruveta hahmottaa sitä ulko- ja sisäfunktiota. Eli ulkofunktiona täällä on meillä jokin juttu potenssiin miinus 5. Aloitinkin siitä tällä kertaa. Eli jokin juttu potenssiin miinus 5, eli x potenssiin miinus 5, on se meidän ulkofunktio. funktio Sisäfunktiona taas on se asia, mikä tuossa ulkofunktiossa on x-paikalla. Eli x-paikalla tässä tilanteessa on 3 plus puoli x. Ja siitä sitten derivoimaan. hui. Ulko funktio x potenssiin miinus 5 derivoituu sillä tavalla, että sulla on miinus 5 eksponentti siirtyy eteen, x säilyy sellaisenaan ja eksponentti miinus viisi pienenee yhdellä. Mutta se xn paikalla taas ei ole se pelkkä x, vaan siellä on se koko sisäfunktio, eli kolme plus puoli x. Ja sitten vielä koko höskän eteen pitää älytä muistaa tämä Nelonen täällä, eli nelonen ei vaikuta millään tavalla koko höskään, se säilyy siellä edellä ja se otetaan sitten lopuksi huomioon vielä. No sitten vielä kaavasta puuttuu jotain, eli sisäfunktion derivaatta kertaa, pistetään perään ja sisäfunktion derivaatta, miten derivoidaan 3 plus puoli x? Kolmosen derivaatta on nolla, puoli xn derivaatta on puoli, eli tänne tulee kertaa puoli perään. Sitten pitää vielä onnistua sieventämään, eli täällä on paljon kertoimia. Täällä on puolikas, täällä on nelonen ja täällä on miinus Jos lasketaan vaikkapa ensin neljä kertaa miinus viisi, niin sitten tulee miinus kaksikymmentä. Miinus kaksikymmentä kertaa puoli on sama asia kuin miinus kymmenen. Eli siis käytännössä jaettiin kahdella. Sitten meillä on tämä sulkulauseke. Mä vaihan nyt ensin. Ensiksi tämän x-jutun ja sitten tuon kolmosen tuonne perään, koska se on aavistuksen sievempi. Ja sitten tuolta miinus 5 miinus 1 on miinus 6. Ja tämä pitäisi vielä antaa samassa muodossa kuin tehtävä annettiin, eli nyt me annetaan miinus, ja toi kerroin kymppi tulee ylös, ja sitten täällä on tämä puoli x plus kolme, ja tämä on potenssiin plus 6, koska nyt siitä tehtiin toi jakoviivan alle menevä versio. Eli tämmöisissäkin tilanteissa se joudut käyttämään yhdistetyn funktion derivoimiskaavaa. No sitten vielä erittäin yleinen tilanne, joka aina pitää muistaa tulkita yhdistetyksi funktioksi, on tämmöinen, jossa on juuri. Ihan kuinka mones juuri tahansa, niin se on aina yhdistetty funktio, jos ei siellä ole alla pelkkää x. Eli siis, meidän pitää ostaa muuttaa tätä taas kerran. Tämä on siis sama asia kuin derivaatta tästä alla olevasta lausekkeesta, mutta muistatko, miten juuren saa muutettua potenssiksi? No sen saa sillä tavalla, että jos on neljä juuri, niin se on potenssiin puoli, jos on kuutiojuuri, se on potenssiin yksi kolmasosa, jos se on neljäs juuri, se on potenssiin yksi neljäsosa, viides juuri on potenssiin yksi viidesosa ja niin poispäin. Eli sillä tavalla tämä homma toimii. Ja nyt sitten määritetään sisäfunktio, Sisäfunktio on se, joka oli siellä juuren alla, eli x toiseen miinus 4x plus 4. Ja ulkofunktiona on siis tuo jokin potenssin puoli. Ja, no se on toi x, joka siellä on potenssin puoli. Sitten ruvetaan derivoimaan. Derivoitaessa siis ulkofunktio voidaan, eli eksponentti siirtyy eteen, x säilyy ennallaan, eksponentti pienenee yhdellä. Mutta xn paikalle laitetaankin se mokoma sisäfunktio. Ja sitten vielä muistetaan, ettei saa lopettaa, vaan laitetaan perään kertaa sisäfunktion derivaatta. No jos me derivoidaan tuolla toi sisäfunktion lauseke x toiseen miinus x plus niin niin tästähän tulee vastaukseksi 2x miinus Eli vähän pitempi lauseke. Ja näin ollen sitten kun laitetaan tänne kertolaskuksi, niin meidän täytyy ymmärtää laittaa sinne myös ne sulut. Ja sitten loppu onkin sieventämistä, mikä sekin on hyvin tärkeä osata. Eli tuolla olisi ensinnäkin puoli miinus yksi eksponentissa, joten me saataisiin tänne kivasti, meillä on x toiseen tämä sulkulauseke täällä, miinus puoli on eksponentissa, ja sitten nämä numerot ja x pitäisi saada jotenkin kerrottua. Eli 2x pitäisi kertoa puolikkaalla ja miinus 4 pitäisi myös kertoa puolikkaalla, niin me saadaan tähän eteen tämmöinen uusi versio. Eli 2x, kun kertaan puolikkaalla, niin saadaan pelkkä x, ja miinus 4, kun kertaan puolikkaalla, niin saadaan kakkonen. Eli x 2 kertaa x toiseen miinus 4, x plus 4, potenssiin miinuspuoli, mutta eihän tämäkään ole vielä hyvä. Tuo miinuspuoli on nimittäin aika ruma. Ja... Meillä olisi siis kertoimena x-2, ja tämä jälkiosa, miinuspotenssi, tarkoittaa sitä, että yksi jaettuna, ja sitten tämä juttu täällä säilyy sellaisenaan, ja eksponentista hävii sitten se miinus. Eli nyt se olisi pelkästään potenssiin puoli, mutta me halutaan se vielä juurimuotoon. Tiesithän, että luvun saa kertoa murtoluvun yläkertaan. Tehdään nyt niin. Eli x-2 menee murtoluvun yläkertaan, ja tästä alhaalta muistetaan, että potenssiin puoli tarkoitti neljä juurta, eli siis me voimme laittaa sen juuren alle x-toiseen miinus 4 x plus neljä. Aika hullun paljon näitä erilaisia välivaiheita, mutta kaikkein tärkeintä juurten kanssa on se, että muistat sen, että se, että sä muuttat sitä juurimuotoa potenssimuotoa, niin sä et vielä derivoinut. Sen jälkeen pitää vielä hoitaa se derivointi, jos sitä on siis kysytty. No, toivoisin, että nyt sait aika hyvän käsityksen siitä, että miten yhdistettyjä funktioita derivoidaan. Aina ulkofunktio derivoidaan ja sitten laitetaan x paikalle se sisäfunktio sellaisenaan, sille ei tehdä vielä mitään. Ja lopuksi vielä kerrotaan sisäfunktion derivaatella. Kaavaa ei tarvitse osata ulkoa, se tarvitsisi vain osata tulkita sieltä maolista taas. Ei mulla muuta tällä kertaa. Kiitos kaikille katsojille.